Hej och välkommen till bibliotekens minikurser. Denna kurs handlar om mobiltelefon och surfplatta med Android del 2. Flygplansläge I appen inställningar kan du anpassa och ställa in din enheten så att den passar dig. Flygplansläge, den funktion används där telekommunikation inte är tillåtet, till exempel på ett sjukhus eller ett flygplan. Tänk på att ingen kan ringa dig när flygplansläge är på. Du kan snabbt komma ut flygplansläge genom att dra fingret från toppen av skärmen på den enheten neråt och klicka på flygplanet. Du ser en bild på ett flygplan längst upp till höger när funktionen är poslagen. Wi-Fi För att ansluta till internet utan att använda mobildata så används Wi-Fi. Från snabbt panel tryck och håll in liten stund på Wi-Fi. Nu ser du alla nätverk som enhet har täckning till. Se si gärna bibliotekens minikurs på Youtube för att ta del av vilka Wi-Fi som finns tillgängliga för dig i Halmstad kommun. Mobil Hotspot Det används om du vill dela din mobildata till någon annan enhet till exempel om du vill ha internet på surfplatta så delar du internet från din enhet Dra med två fingrar från toppen av skärmen på den enheten neråt för att se alla funktioner från snappanelen och sedan Trick och håll in en liten stund på mobil hotspot. Notiser. Här kan du ställa in vilka appar som får skicka en notis till din enhet. Du kan hantera vilka appar du vill ha notis från genom att hålla intryck på appen och sedan välj App-info från menyn som dyker upp. Skrolla ner och välj Aviseringar. Stäng av om du inte vill ha notiser. Jud och vibration. Här kan du ställa in volymen för ringsignal, media och aviseringar genom att dra fingret från toppen av skärmen på den enheten neråt och håll intryck på jordläge. Skrulla ner och välj volym. Du kan även under ljud och vibration byta signaler för till exempel ringsignal och aviseringsljod. Stör A. Dra med två fingrar från toppen av skärmen på den enheten neråt för att se alla funktioner från snapppanelen. Leta efter stör. Ej och håll en tryck för att öppna menyn. Stör ej används för att tista enheten antingen manuellt genom att klicka på knappen Stör ej eller Schemmalagd för vissa tider. När Stör ej är på tistas enheten automatiskt så du inte hör några notiser eller samtal. Om telefon eller om surfplattan. Nu går vi till appen inställningar genom att öppna snabbpanelen och sedan klicka på ikonen inställningar högst upp till höger. Skrulla ner och klicka på om telefon eller om surfplattan. Under om kan du se information om din enhet, till exempel namn, programvaruinformation samt modellnummer. Programvaruuppdatering Under inställningar scrolla ner och klicka på Programvaruuppdatering. Här kan du hämta och installera den senaste versionen av systemet som din enhet har stöd för. Se till att din enhet alltid är uppdaterad till den senaste versionen. Enhetsvård. Skrolla ner och klicka på Enhetsvård. Här ser du batteri, lagring, minne och säkerhet. När du klickar på lagring ser du alla dokument, bilder, videoklipp och appar. Du kan ta bort bilder, dokument eller avinstallera appar genom att markera det du vill inte ha längre och klicka på avinstallera. Och bekräfta med avinstallera. typ. Under inställningar Scrolla ner och välj Lås skärm. Välj sedan Skärmlås typ. Har du redan aktiverat en skärmlås typ. Låser upp enheten och sedan ställ in. Ett sätt för att skydda din enhet från obehöriga. Du kan ställa in ansiktsänkänning eller fingeravtryck om din enhet har stöd för det. Konton och säkerhetskopia Under inställningar, skruvla ner och klicka på Konton och säkerhetskopia. Välj Konton. Här kan du administrera dina konton, till exempel synka din mail. Du kan även ställa in vad som ska synkas mellan ditt konto och din enhet, till exempel e-post, kalender, kontakter. Här kan du även lägga till ett nytt konto genom att klicka på Lägg till konto och välj din leverantör och följ instruktionerna. Tack för den här kursen! Och besök gärna bibliotekens Youtube-kanal för fler minikurser.